Mina olen Marleen Pärjala ja mina olen laevamehaanika õppekava programmi juht. Mulle meeldib meremehe elu see, et see ei hõlma ainult elukutsed, vaid on ka elustiil. Saad reisida, lennata üle maailma, kogeda erinevaid kultuure, töötada erineva tüüpi inimestega ja samas saad olla pikemat aega ka kodus. Kuna meremehe elukutse nõuab ka vormi kantmist, siis meie... Tudengid kannavad juba kooli ajal kohustuslikus korras koolivormi, mis on kooli poolt tagatud. Samuti on kooli poolt tagatud ka kolm korda päevas toitlustus. Merekateemia mehaanikute väljaõpe kestab viis aastat. See on seoses STCV konventsiooni regulatsioonidega ja õppekava on konventsioonidega paika pandud. Ja peale esimest kursust toimub erialavalik kas edasi õppida laevamehaanikuks või elektromehaanikuks? Mahimehaanikuna vastutad sa laeva masina ja abimehanismide töökorras eest. Laeva elektrimehaanikuna vastutad sa kõigi laeva elektrisüsteemide eest. Õppe toimub Eesti Mereakadeemias aadressil Kopli 101, Kopli Poolsaari lõpus. Kohapeal kõige põnevad laborit on kindlasti mehaanikmajas. Seal on väga palju võimalik juhtmetega mängida, erinevaid skeeme koostada ja siis neid läbi mängida, et kas asi töötab või ei tööta. Ja need on ka reaalse toimivad, et meil on seal suur külmutuskamber olemas, mille me paneme käima ja siis skeemi järgi saame vaadata, et kus me saame seda külmutuse agenti välja võtta või sisse panna, kuidas, mis juhtub, kui me selle klapi kinni paneme, teise lahti teeme. Ja siis on ka elektrimataas, kus ongi erinevad ja erinevad elektriseadmed, mis on meil vaja skeemide järgi koostada. Õppekava näeb meil ette, et on aastane praktika. Sellest neli kuud tehakse siin mereakadeemias tööpõepraktikat ja kaheksa kuud peaks seilama laevadel ja saama laevapraktikat. Praktikakoha valik sõltub üliõpilest endast. Suhtleb laevafirmadega, millist laevafirmat võib-olla eelistab. Teeb väikest uuringud, kus need laevad seilavad. Ja selline ajal saab siis üliõpilane ise koostöös laevaettevõtetega endale praktikoha valida. Merepraktika tegelikult sõelub üliöpilased seast välja, kellele see selline eriala sobib ja kodun teemal olek. Et tuleb välja, kas sul on sellist mere romantika hinge või, või meeldib rohkem olla kodu lähedal. Merekadeeme lõpetades saame rahvusvahelise diplomi, mis annab võimaluse töötada üle maailma. Läevamehaanika Laevamehaanika erialal on võimalik astuda magistrisse. Eesti Mereakadeemias on alates sügisest kaks magistrikava. Kaheaastane kava on merendus ja üheaastane kava merenduse digitaliseerimine. Eesti meremehed on maailmas kõrgelt hinnatud ja seoses sellega, et meil on kvaliteetne õppe ja kvaliteetsed õppekavad. Kui oled merekateemi lõpetanud ja on siiski tunne, et merele edasi ei lähe, siis valik on kindlasti jääda ka maapele tööle. Tehnilise erialaga inimesed on väga oodatud et kõikides teenistuses ettevõtetust.